Prvo volio da se birače motivira a ne mobiliziraju. Znači, pot... znači, ova kuškatka retorika koja se događa, mislim da nije primjerena za kampanju za lokalne izbore u 21. Međutim, mi ćemo i dalje voditi pozitivnu kampanju. Znači, evo, danas se govorimo o ključnim problemima u Zagrebu, o zrastanom zaštiti. Juče smo pričali o stanovanju u Svesvetama. Preko će smo pričali o sportu u Podsjednog Rapće. Znači i dalje nastavljamo sa kampanjom i vjerujemo da ljudi žele da se končiti ti problemi rješavaju, a očito će drugi tabor i dalje koristiti huškašku retoriku, ne baviti se gradskim problemima, pokazivati iz debate u debatu da ne, da ne znaju gradske probleme, da ne znaju ni gradske teme, da ne znaju ni kako te riješiti, niti ih to previše zanimlja.